ونكمل مع المهندس فيصل موسى والطب النبوي مهندس كنا بنحكي عن ضرورة شرب كاستين ماء قبل الطعام بنص ساعة بنص ساعة <تصفيق> الفكرة منها إذا في إشي بقايا في إشي في المعدة بتشيل، بتنظف المعدة وبتنزل على المعدة. يعني إحنا بنستقبل يعني طعام جديد, جديد إش نظيف إش نظيف الآن شو موضوع المية كمان؟ الموضوع المية لأن فيها البيكربونات، البيكربونات اصلا بتكون من المواد الهاضمه، يعني الانسان بيكون مثلا معته بتوجعه بيعطوه مرات كانوا يوصفوا زمان ياخذ معلقه صغيره كربوني. الكربوني بالوسط الحامضي بتشتغل كقاعده. البيكربونات موجوده نسبه نسبه موزونه منها في الميه، فاصلا الميه لما بناخذها قبل الطعام احنا بنهيئ المعده لاستقبال لا الطعام لاستقبال الطعام مشان الهضم اضافه للتنظيف، اضافه للتطهير بعدين الميه الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هو قانون الثلث لثلث طعامك وثلث شرابك وثلث نفسك فاحنا نغطي موضوع ثلث الشراب ثلث الشراب قبل الميه قبل الاكل بنص ساعه عم كاستين ميه مباشره قبل ما اكل باخذ كمان كاسي هاي بكون غطينا الثلاث كاسات يعني بدل ما في ناس بيقول لك يعني مثلا حكينا بأول مثلاً كاسي اول مثلا كاسه اول قبل الاكل كاسي اثناء, أثناء الاكل قبل نهايه الاكل الكاسي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعل اخر طعامك ماء م. لا تجعل اخر طعامك ماء فبالتالي احنا خلينا نخلي الميه قبل الان انت لما تحط الميه قبل الاكل بتهيئ المعده وتهيئ المكان بصير نظيف ومهيئ وباضافه انه انا الميه بما فيها طبعا املاح معدنيه معادن وفيها البيكربونات اللي هي اصلا البيكربونات اصلا بتكون مشان تهضم مشان الهضم فالان احنا غطينا موضوع الميه نيجي موضوع الفاكهه اجى القرآن الكريم وفاكهه وابا وزيتون ونخل الترتيب الترتيب فيه اعجاز وفاكهة فاكهه ما تخيرون ولحم يغير ما يشتهون وبالتالي في اعجاز الان موضوع الترتيب انه الفاكهه اولا بعدين اللحمه او الوجبه او الوجبه أه. الان بعديها صحن الخضار أه. صحن الخضار هذا الان اخذنا ميه يعني ثلاث كاسات ميه فواكه بعدين صحن فاكهه الخضار بعدين خضار <تصفيق> الخضار هذا يعني عباره عن ايش الخضار؟ بتكون مجموعه من الفيتامينات والمعادن اضافه للالياف اللي بنفتخر الناس كلها موضوع الالياف هذا الالياف لا تهضم ولا تمتص لا تهضم في الامعاء ولا لا تهضم في المعده ولا تمتص في الامعاء اضافه انها ملينه بتعين الحركه الدوديه الأمعاء بتنشطها بعدين الالياف طالما لا تهضم في في المعده ولا تمتص في الامعاء بتظلها موجوده بتطلع كفضلات تاخذ معها كوليسترول تاخذ معها دهون يعني بتاخذ معها كوليسترول يعني تعمل تنظيف للمعدة والأمعاء كامل وبالتالي الناس اللي هو بتاخذ الخضار هذا صحن الخضار هذا مجموعة فيتامينات اللي الناس كلها بتعاني موضوع اللي هو البي 12 اه والبي 1 والبي 2 مجموعة البي كومبلكس هذه موجودة في الصحه كنا اللي هي عباره عن ملفوف احمر للناس اللي ما بتعاني من كسل في الغده الدرقيه لان اللي بيعاني من كسل في الغده الدرقيه ممنوع ياخذ الاصال اللي هو ملفوف احمر ملفوف اخضر زهره جزر اللي هو ليمون بقشره رب البندوره زيت زيتون طيب الناس اللي بتعاني من قلة نشاط في الغدة الدرقية حكيت أو زيادة نشاط في الغدة الدرقية بالضبط اللي ال زيادة نشاط في الغدة الدرقية إحنا بدنا شيء لأنه أصلاً عندك اللي هي عنده الغدة الدرقية وظيفتها تحويل الغذاء إلى طاقة الآن في اللي عنده نشاط في الغدة الدرقية الغذاء بتحول لطاقة بطريقة سريعة وبحرق بتحرق يعني ما بضل إشي لكن اللي عندهم كسل في الغدة الدرقية الآن الغذاء ما بيتحول لطاقة الغذاء ما بتحمل له بالتالي وبالتالي بتخزن في الجسم والتالي no. وبالتالي الواحد بنصح uh -huh. بصيروا ناقصين اغلبيه هذول اللي بيكونوا ناقصين في منهم طبعا uh -huh. مش كلهم بيكون عنده كسل في الغده الدرقيه في الغده الدرقيه فاللي عنده كسل في الغده الدرقيه اصلا ممنوع عن اي شيء بكسله uh -huh. لانه بحس بالبروده بالاطراف بحس بيكون عنده اعياء ما بده يكون بده uh -huh. حدا يشيله uh -huh. الان نكون ممنوع هو من الملفوف بعكسه اللي عنده نشاط الون لازم ياخذ ملفوف يأخذ يعني لو عنده قله نشاط ما ياخذ هاي السلطه من اساسه بالضبط مم. اللي عنده نشاط ياخذ ملفوف احمر اخضر ياخذ زهره ياخذ بروكلي مم. اي شيء مهدئ له يعني زي المليسي اللي بسموها ترنجان ترنجان ياخذ مهدئ مثلا النعنع كليل الجبل يعني هذا منيح له للي عنده نشاط مم. لانه اصلا عنده نشاط بدنا نهديه يعني مولد كهرباء شغال يعني فالان احنا بدنا نطفي نطفيه بالس... نهدي الحرمة بالمكونات هي او بالخضر آه. اللي, اللي عنده كسل عكسه اللي عنده كسل بدناش نهديه بدنا نعليه شو مكتب. زي ايش اللي بتعليه ياخذ الخردل الخردل اجا بالطب النبوي احنا حكينا عنه كمان موضوع الخردل هذا احنا بدنا ننشطه هسه لو هي المريض اللي بكون عنده كسل في الغده الدرقيه لو عملوا اللي هو مغطى الخردل برضه مغطس الخردل اجي في الطب النبوي يعني كنا احنا عباره عن خمس معالق خردل م ابيض واسود أو, او مطحون او يخلطون الافضل انه يخلط يأخذ ابيض واسود وياخذ مطحون منهم يحط رجليه يغطس رجليه لمده 45 دقيقه بضيف له لل للخبذه هذا بضيف ماء الورد بضيفه اللي هو معلقه خل ومعلقه ملح طعم هذا بيخرج كل السموم ال ال ال ال كل السموم اللي بتكون في الجسم عن طريق الرجلين، الايام هاي بيعملوا لاصقات اللاصقه بتلاقيها بخمس دليل و10 مش عارف اغلبيتها املاح يعني ملح هي، هي بتكون ملح واللي اكثر تركيز من اكثر تركيز اقل تركيز نعم اه فإحنا يعني بنشفط السموم الأملاح عشان هيك الانسان لما بعد المقتص هذا بتلاقي ارتاح في ناس بتنام في ناس بعد ما يخلص المقتص هذا لو كان قمه الارهاق مجرد ما اخذ المقتص هذا مده 45 دقيقه بنام نعم هذا الخردل. <تصفيق> آه. الآن بالنسبة للمريض اللي هو كنا اللي عندهم كسل في الغدد الدرقية اللي هم من <تصفيق> <خلاص تصفيق> نتخان هذولا الفجل <تصفيق> <تصفيق> الخردل ورق الفجل ورق